Nyt kun käyttöjärjestelmä on asennettu, on hyvä aivan aluksi päivittää järjestelmä. Päivitys tarkoittaa, että kone saa uudemmat versiot kaikista ohjelmista. Uudemmissa versioissa on korjattu ohjelmointivirheitä ja joskus tehty lisää toimintoja. Tärkeä ero Windowsiin on, että kaikki päivitykset tulevat samasta paikasta. Ei siis tarvitse päivittää apuohjelmia ja käyttöjärjestelmää erikseen. Käynnistä ohjelmistopäivitykset. Se löytyy järjestelmävalikosta. Järjestelmä, ylläpito, ohjelmistopäivitykset. Se ensin etsii, onko päivityksiä saatavilla. Tämä... Näyttää sitten saatavilla olevat päivitykset pian. Yleensä kannattaa asentaa kaikki, mitä on tarjolla. Napsauta asenna nyt, odota hetki ja anna ylläpitäjän salasana. Paljon on erilaisia tietoturvapäivityksiä ja apuohjelmiin ja itsekäyttäjärjestelmään usein. Ensin se lataa internetistä päivitystiedostot, sitten se vasta asentaa ne. Päivitys on aina kolmivaiheinen. Ensin se etsii, mitä päivityksiä on saatavilla. Sitten se lataa ne koneelle ja viimeiseksi asentaa ne. Joskus täytyy sitten vielä käynnistää kone uudestaan, että päivitykset tulevat voimaan. Asennus kestää yleensä muutamasta kymmenestä sekunnista muutamiin minuutteihin. Tai tämä lataus. Asennus voi sitten kestää joskus enemmän, joskus vähemmän. Nyt tässä on kauan aikaa kulunut viime päivityksestä niin on paljon ladattavaa internetistä. vvv-selainta ja muita ohjelmia voi käyttää tavalliseen tapaan, vaikka päivitys onkin käynnissä. Käynnistän nyt vvv-selaimen motsilla Firefox. Kun päivitys on valmis, asennamme uuden ohjelman Tux, Pint, joka on yksinkertainen kuvankäsittelyohjelma. Minä kirjoitan tänne selaimen hakukenttään Paint ja Wikipedia. Joissakin ohjelmissa tekstiä voi suurentaa, kun painaa Ctrl-napin pohjaan ja vierittää hiiren rullaa, esimerkiksi näissä selaimissa. Tuxpaint Wikipedia tuossa on englanninkielinen, mutta me katsomme nyt suomenkielistä sivua tästä ohjelmasta. Myös voi painaa Ctrl-nappulla pohjassa Plus-kirjainta, niin teksti suurenne. Tukspaint on Lähdekoodin kuvankäsittelyohjelma, joka on suunnattu lapsille. Vielä on... No, nyt päivitys on aika valmis jo. Minuksissa uudet ohjelmat voi asentaa ohjelmista valikoimasta Software Boutique, joka muistuttaa älypuhelinten sovelluskauppaa. Ubuntu Mateessa sen ohjelman nimi on Software Boutique. Muissa Ubuntu-versioissa voi olla eri nimisiä. Ohjelmia, joilla voi asentaa uusia ohjelmia. Mutta odotetaan sen aikaa, että tämä ensin saa asennuksen valmiiksi. Kuvan käsittelystä sellainen... Oh huomio, että GIMP nykyisin avaa myös Adobe Foto näitä fotarin tiedostoja. No, minä voin sulkea tämän ohjelman eli vvv-selaimen tavallisen tapaan hiiren oikealla nappulalla tai hiiren kakkospainikkeella, kun painaa työpöydän tyhjästä kohdasta, niin voi vaihtaa työpöydän taustakuvan. Minä yleensä valitsen yksin kertaisen taustakuvan, pelkän tyhjän värin. Pelkän värin ilman kuvaa. niin käynnistetään nyt uudestaan. Tässä koneessa on I3-suoritin ja SSD-levy ja 4 gigatavua muistia. Tässä on kyllä myös Windows 7 ja Windows 10, mutta nyt minä käytän Ubuntua. Ubuntu Mateen nimenomaan. Ubuntu Maten versio on 17.10. vuoden 2017 lokakuussa julkaistu versio. Aika nopeastihan se käynnistyi. No, tässä on virheilmoitus, battery may be broken. Akku saattaa olla viallinen, mutta se on väärä hälytys. Sen voi sulkea. Jos, jos, joissakin tietokoneissa voi tulla näitä vääriä hälytyksiä akun tai muiden laitteistojen kunnoista. No niin, avataan nyt järjestelmän ylläpito ja ohjelmakauppa, software butiikki, ohjelmaputiikki. Täällä on suurennuslasin symboli eli etsintäkuvake. Minä voin kirjoittaa siihen tuks se löytyy. No ikkuna ja sitten vieritetään vähän alaspäin. ja Täällä on duxpainti. Minulla on nyt tämä järjestelmä englanninkielellä, mutta myöhemmät videot tulevat suomen kielellä. Cued for installation eli asetettu asennusjonoon. Ja asennusjono näkyy täällä. Numero yksi tarkoittaa, että yksi ohjelma on odottamassa asennusta. Toteuta muutokset, Apply Changes. Nyt minä voin painaa nappulaa, niin se lähtee asentumaan. Taas tarvitaan salasana. Linux. Yleensä kysyy useammin salasanaa kuin Windows. Ja sen voi tietysti asetuksista muuttaa. Lähemmillä videoilla tutustumme erilaisiin näkymävaihtoehtoihin tälle ohjelmistovalikoimalle, kuten Ubuntu Software Centerin, ja asennamme lisää uusia ohjelmia. Katsotaan lopuksi vielä, miltä tämä TuxPaint näyttää. Se on vähän niin kuin Windowsin tuttu Paint-ohjelma. Voin sulkea nyt tämän ohjelmistokaupan. sovellukset-valikosta. Se asentuu näemme tänne koulutus- ja opetus-kategoriaan Education tukspain. Sen voi tietysti hiiren kakkospainikkeella valita, että lisätään käynnistin työpöydälle. Nyt meillä on työpöydällä Tuxpaint. Pieni käynnistysääni kuului. Minulla ei ole piirtoalustaa, mutta tästä voi sitten tavalliseen tapaan näitä piirtää näitä kuvioita hieman niin kuin pint, Windowsin paintilla. No niin. Kyllä haluan, mutta en halua, kyllä haluan poistaa, mutta en halua tallentaa.